नमस्कार मित्रों त्रिपल वी कार में बदा हार्दिक स्वागत है तो आप आज आ गई है जे एनयल चाली ने आखी गाड़ी ओरिजिनल है जेना विषय आप फूल रिव्यू देना चीज इतने चेनल में नवा हो तो विडियो ने लास्ट तक जो खास कर भूलता नहीं ती हाल में जो जाए तो होंडाई कंपनी आई ट्वेंटी से मॉडल है बेहजार अढ़ार अने मेग्ना मॉडल है ओनर की बात करी तो फर्स्ट ओनर कार से एकनर कार मॉडल बात करी બે હજાર અઢાર મોડલ છે અને જેન્યુઅલ કિલોમીટર આવેલી છે અડસઠ હજાર કિલોમીટર આવેલી છે ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરીએ તો બધા કમ્પ્લીટ ઇન્સ્યોરન્સ ચાલુ હોય અને ફ્યુરલી વાત કરીએ ડીઝલના વ્હાઈટ કલરમાં પ્રાઇસ રાખેલી છે છ લાખ ટાયરની વાત કરીએ તો સારા એવા ટાયર પણ નવા નાખેલા હે અને અન્ય લેઝરની પણ સીટું પણ બહારથી એવી મોડીફાય કરાવેલી છે ગેસ સારી એવી લાગે છે ઇન્ટીરિયરની વાત કરીએ તો સારું સાફ સુથરું ઇન્ટીરિયર છે અને घर गर घर गाड़ी है तमाम लाइव जवाया से अहमदावाद में एना पी बात कर गाड़ी ने आखी बॉडी तो अनटच कार है ए क्या पन तमने क्रेच जवा नहीं मड़े अंदर पर सारी एवं सीटों पर नाखेली है अमरी चेनल में नवा हो तो सब्सक्राइब करने भूलता नहीं